Velkommen til video nummer 7 om biokemi på kemi B-niveau. Den her video den skal handle om proteiner og deres opbygning. Vi kommer til at gennemgå backboneet og så alle de fire strukturlag, der findes i proteiner, den primære sekundære tertiær og den kvartinære struktur. Men først lige et resume af, hvad den forrige video handlede om, nemlig aminosyre og dipeptider. Det væsentligste her, som vi skal bruge nu, det var, at aminosyrene, de kunne lave kondensationsreaktioner med andre aminosyrer. Og når man gjorde det, så fik man selvfølgelig fresballet vand, og så fik man lavet et amid. Og i det amid, der var også sådan den her carbon nitrogenbinding som man kaldte for en peptidbinding, når den sad på præcis den her måde. Og når man lavede sådan et dipeptid, så var det væsentligt også, at man ligesom havde en amingruppe i den ene ende og en carboxylsyr i den anden, for det betød jo, at man dybest set kunne fortsætte med at lave flere kondensationsreaktioner og sætte flere aminosyrer på den her kæde. Og det er præcis det, der sker, når man laver et protein. Proteiner er sådan set bare øh, store, Polypeptider, hvor grænsen sådan helt specifikt går, det er sådan lidt omdiskuteret. Nogle siger, at hvis man har mere end 50 aminosyre, så er man oppe på at have protein. Men det væsentligste er, sådan, at når man skiller mellem proteiner og polypeptider, så er det fordi, at proteinerne har som udgangspunkt en mere kompliceret struktur, som er alle de her lag, vi skal dække lige om lidt. Når man kigger på opbygningen her, så har man selvfølgelig den her lange aminosyrekæde, og for at ligesom, finde et passende navn til den, så kalder man ligesom, den del af aminosyrekæden, der gentager sig for backboneet i protein. Det, man kan sige, den gør jo ikke, at proteinet har nogle særlige reaktionsmuligheder, for det er jo ligesom det samme alle steder, det er jo, man kan sige, alle R-kæderne, men det betyder en masse for, hvordan proteinet kan øh, folde sig sammen lidt senere. Men det er altså det her, man mener med et backbone. Det, der gentager sig i alle aminosyreenhederne. Og så skal vi i gang med at snakke om strukturen i aminosyre. Den deler man som sagt op i fire forskellige lag, og hvert lag fortæller, hvordan at proteiner selvfølgelig har en opbygning, men viser, man kan sige, at hvert lag har ligesom en inddeling på, hvordan det fungerer og hvad det ligesom gør, når det folder sig sammen. Det første lag, altså det mest øh, simple, sådan rent kemisk, det er nemlig bare, at man fortæller, hvilken kæde af aminosyre der sidder i ens protein. Så det kunne man selvfølgelig skrive op med de her tre bogstavsforkortelser, eller et bogstavsforkortelse, som man så på sidst. Man kan selvfølgelig også tegne det. Det er meget sjældent, at man gør det, for det bliver meget hurtigt rigtig, rigtig mange molekyler, man skal tegne. Men det væsentlige her er selvfølgelig, at man kan skille den her rækkefølge ad, og så kan man jo så se, hvad der sidder i sidekæderne her, som gør det spændende. Den primære struktur, den er selvfølgelig holdt sammen med de her peptidbindinger, vi lige snakkede om, så det er altså rigtige kemiske bindinger, der holder den primære struktur sammen. Når man så går et skridt mere op, så er det sådan, at de her, man kan sige, backboneet af ens protein, det ligger ikke bare sådan en lige kæde, men det begynder ligesom at krølle sig sammen, fordi det er meget ustabilt at ligge og bare være sådan en lang orm. Så det krøller sig sammen. Der er to forskellige måder, det kan gøre det på. Det kan lave alfa helixer eller beta sheets. Men det, som er fælles for de to, det er, at de baserer sig begge to på, at den NH-gruppe, man har i sin amin- og dobbeltbinding til O'et, de kan lave hydrogenbindinger mellem forskellige aminosyre. Så har man en aminosyre her, så kan man ligesom forestille sig, at oxygen, der sidder på de frie elektroner, der sidder her, de kan tiltrække hydrogen, der sidder på en amid herovre, hvor der ligesom sidder et nitrogen og har et hydrogen sændende på sig. Nitrogen og oxygen er jo begge to elektronegative nok til, at man kan lave en hydrogenbinding, og det betyder selvfølgelig, at har man mange af dem her, så kan man lige pludselig begynde at få en mere stabil og struktur. Alfa-helikserne er en måde, man opfylder man kan sige, det her på, ved at tage sin, sin backbone og ligesom snurre rundt i en spiral. Den her spiral den kører så ligesom rundt, og rundt og rundt og rundt, og det passer præcis med, at når man så går fra aminosyre nummer 1, 2, 3 til 4, så ligger nummer 1 og 4 sådan nogenlunde oven på hinanden, sådan at der kan laves en hydrogenbinding fra amid der sidder her, til amid der sidder hernede, altså hovedet fra ned laver hydrogenbindene til oxygenet, vi har her. Og det her er selvfølgelig bare en sådan, tegning af det. Normalt vil man sådan, mere rigtigt tegne det op på den her måde, hvor der er flere af dem. Men man kan også se at på illustrationen her, at det her det bliver hurtigt besværligt at holde styr på, hvis man gerne vil det. Så det man ofte gør, det er faktisk, at man laver sådan nogle tegneserieillustrationer, som vi har her. Og det er egentlig også normalt, at man ikke tegner hydrogenbindingerne. Dem har vi ligesom, man kan sige, dækket, at det er dem, der holder det hele sammen. Men hvis man ser sådan en skrue her, så er det altså meningen, at det er en alfa helix det så illustrerer. Den anden måde, man kan folde sig sammen på sekundært, det er i stedet for at lave sådan en skrue, så kunne man tage sit backbone og så ligge i en lang kæde, og så lige vende det, og så lave en ny lang kæde, og så vende det, og så lave en ny lang kæde, og så prøve at få det til at passe med, at de her lange kæder matcher op, sådan at man kan lave hydrogenbindinger igen mellem, man kan sige, oxygen, og hydrogenet på nitrogenet i et andet amid. Og det kan man gøre, og det er der også et billede af herovre, hvordan det så ligesom matcher, og så laver man selvfølgelig nogle vendinger, og det betyder, at man får en slags sådan plade, der sådan en zigzagger op og ned, men altså er sådan lidt flad i sin struktur, og det plejer man at vise på den her måde, og det er det, man kalder et beta-sheet med sådan nogle pile her, og igen, de her hydrogenbindinger plejer man egentlig ikke at tegne ind. Grunden til, det, at det er pil, det er, fordi så kan man også styre styr på retningen, ens aminosyrekæde løber i, og det er typisk sådan, at man starter med den, der ligesom har et nitrogen først, og så slutter med den, der har en carboxylsyregruppe til sidst. Men vi er ikke i mål endnu. Så nu har vi lavet alfa helixer og beta-sheets, men vi kan folde os endnu mere sammen, fordi når man så har lavet disse to typer af sekundære strukturer, så kan man krylle dem endnu mere sammen. Og det man kutter dem sammen med, det er det, som så kaldes den tertiære struktur. Her vil vi gerne, man kan sige, holde vores protein sammen ved at lave alle mulige forskellige bindingstyper. Så hvis du kender en binding, så kan man garanteret lave den her. Her er ligesom oplistet nogle af dem. Man kan fx måske lave en ionbinding mellem nogle positive og negative ioner på hver sin del af kæden. Man kan lave hydrogenbindinger, man kunne også lave sådan en upolær interaktion, det er jo ikke en rigtig binding, men altså, det er selvfølgelig bedre, hvis man har noget upolært, der sidder over for noget andet upolært, i stedet for noget polært og noget upolært. Og så kan man også lave en ting, som er ret sådan unik for proteinerne, da man kan nemlig lave det, der hedder en svoglbro. Og en svoglbro er noget, der kan opstå, når man har aminosyren cystein. Og man så har to af dem, der ligger over for hinanden, så vil det være sådan, at nede i R-kæden her, der ligger der sådan et svogl med et hydrogen på. Og hvis man lægger to af dem over for hinanden, så kan man få lavet en, en oxidation ret mild. Så hvis man har et eller andet mild oxidationsmiddel, så kan man faktisk få taget de her to H'er og ligesom spaltet det væk hen på et eller andet andet molekyle. Og så kan man få lavet en binding mellem de her to svogletomer. Sådan ser det sådan her ud. Og det betyder jo sådan set, at ens, man kan sige, lange aminosyrekæder, som ellers løber uden at være bundet sammen, den faktisk får nogle sammenbindinger. Og hvis man sådan snakker om styrken af de her bindinger, så vil det typisk være sådan, at ionbindinger typisk er de stærkeste. Så er der svogelbroerne her, som jo er rigtige kovalente bindinger. Hydrogenbindinger kommer så efter dem, fordi de jo egentlig er intermolekylære ikke rigtige bindinger. Og så til sidst kan man sige, at de her upolære interaktioner de holder nok ikke rigtig noget på plads, men de kan i hvert fald hjælpe med at, at gøre det mere favorabelt og ligge som man gør. Og hvordan ser det så ud? Jo, det kunne se sådan her ud. Så her, der er en, en illustration af, hvordan sådan en tertiær struktur ser ud. Man kan se, farverne her viser egentlig bare, hvordan proteinet hænger sammen. Og nu skifter farverne, sådan så at man i stedet for at se rækkefølgen, kan se, at alle de øh, violette øh, ting her, det er jo så alfa helixerne, og alle de gule, det er alle betasheetsene. Og så er der nogle hvidreblå steder, som i virkeligheden bare er der, at protein ligesom, øh, skifter fra den ene til den anden struktur. Så det her, det vil være en, øh, en tertiær afbildning af noget af et protein. Men vi har en struktur endnu, nemlig den kvartinære struktur, og den holdes dybest set sammen på præcis samme måde, som den tertiære den gør. Men det som er, når man har de tertiære strukturer, det er, at man har meget sjældent, at de her tertiære enheder sidder alene. De kan rigtig godt lide at sætte sig sammen og få sådan nogle fine symmetriske inddelinger, som man kan se på den. Første illustration her, så man kan sige at den røde blå og hvide enhed her, de er faktisk alle sammen tættere at ens, men de sidder ligesom sammen på den her måde, fordi det øger stabiliteten i hele det her protein. Og når man har sådan nogle kvartinære enheder, så plejer man at opkalde dem efter hvor mange ens enheder de har, så det her er en trimer, fordi der er tre ens. Man kunne også forestille sig, at man havde en tetramer, som vi har her over, det her og det er faktisk hemoglobin. Og igen kan man jo godt spotte nogle af alfa-helikserne og beta-sheetsen her. Nu kom der også lige lidt ekstra over på hemoglobinet, fordi det er også tit sådan, at de her kvartinære strukturer også indeholder nogle metalioner og nogle gange nogle ligander til at holde metalionerne plads. Her er der ligesom en på hver af de tertiære, det kunne også være, at man havde noget inde i midten af det her til ligesom at, at køre det med. Det er sådan Proteiner hænger sammen, og her er egentlig bare et recap af alle strukturerne, så man kan sige, at det væsentlige at holde sig for øje, det er jo ligesom, hvad er det for en slags foldning, hver at de her strukturer står for, og hvilke bindingstyper er det, de gør det med. Så man kan sige, at den primære det var bare kæden, hvordan ser den ud rent aminosyremæssigt, den holdes sammen af peptidbindinger. I den sekundære struktur skrues og pladefoldes backboneet sammen til alfa-helixer og beta-sheets. Begge de to fastholdes af hydrogenbindinger der ligger internt mellem backbone. Den tertiære, den holder sammen med alle mulige typer af bindinger og folder ligesom alfa helixer og beta sheets yderligere sammen, og så er den kvartinære bruger de samme typer binding vi har over i den tertiære og får dem så ligesom de tertiære her foldet sammen til at være nogle store, fine og flotte enheder. Og det var det jeg havde at sige om proteiner, der er selvfølgelig flere videoer her. Og jeg vil give et lille hint til, at alle de fine strukturer og animationer, man kan se her, det er nogle, jeg har fundet inde på den her rcsb.org, som er man kan sige, den amerikanske proteindatabank, som er en åben cyber. Man kan gå ind og lege med mere end 150.000 forskellige makromolekyler og proteiner, og det er mega meget lige til, og der ligger både illustrationer, som jeg har brugt her, men der ligger også meget mere sådan strukturel information om opbygningen og egenskaberne ved dem. Så det kan jeg anbefale, at man tjekker ud. Og selvfølgelig er der også min egen hjemmeside.